Справа в тому, що всі наші бригади можуть виїжджати на виклики, пов'язані з мінно-вибуховою травмою. Тому що прильоти є в кожному районі міста і медики завжди знаходяться в небезпеці. Це вже другий ну, одяг. одяг. Да. Навіть, навіть бригади, чесно вам скажу, не роздягаються. От протязі дня вони не роздягаються, тобто вони постійно знаходяться в броні.